macam mana kita nak tengok street view Okey uh, first kalau kita nak tengok street view mula-mula sekali kita pergi dekat tempat yang kita nak uh, view tu okay, katakanlah kita nak pergi ke uh, apartment ok. Ini staf ah kan sentuh So kita dah pergi kat sana and then lepas tu first sekali kita buat pergi maps okey pergi maps nampak ni ada ini adalah menara oket tapi ah okey ah, betul lah tu okey so mau apartment okey so katakan kita nak tengok kawasan ni menara oket ni kita tarik yang ni macam kita pergi tempat yang ada biru okay. So kita kita letaklah kat mana kita nak letak, So katakan kita nak tengok dekat bus stop ni. Eh. So dia akan tengok. So kita tengok orientation kita sekarang menghadap ke uh, ke barat. So kita boleh pusing menghadap ke timur ni nak okey. Okey. Very simple. So Sekiranya kita nak pergi tempat lain katakan saya nak pergi pasar Puri Mawar saya tekan je kat sini. So sekarang saya dekat kawasan pasar Puri, uh, Puri Melo. Okay, very simple uh, kerana katakan kalau kita nak uh, baiknya buat benda ni ialah katakan kita dapat uh, alamat daripada owner, terus kita boleh check keadaan sekitar dia. So uh, Okey kalau kita nak pergi cek uh, uh, sekolah example so, kita boleh patah balik so kita dah ada menara okey kat sini so kita cek sekolah sekolah yang terdekat sini kita tahu menara okey kat sini kita tahu sekolah SK uh, Sri Pelak kat Separak kat sini Methodist kat sini jadi kalau kita nak tahu keadaan skrin sekolah tu kita boleh tarik ini sekolah, kena sekolah. Kita boleh scroll keluar. Jadi dia jadi macam Google Earth ni style. kan, tu boleh tarik. En lepas tu, uh, kalau kita nak pergi sekolah dekat sini pula jumpa wala. Kita klik map ni tadi. Saya boleh refresh tak? Bisa refresh. So Methodist tarik, kat sini dekat tak ada, so yang paling dekat dekat sini ini Dekat bagian dalam. Okay. So that's how kita menggunakan uh, apa tu, aplikasi uh, Street View yang ada dekat Google. Okay, uh, bagus uh, kalau sekiranya kita nak check uh, yang terbaru dekat mana uh, nak menyesuaikan diri kita sebelum kita nak pergi buat inspection kita kena nak, nak tahu kan kawasan keliling dia jadi ini cara yang terbaiklah bagi saya and uh, so dari situ kita boleh uh, boleh check, uh, check balik kita boleh check sekolah ataupun kita dah boleh check mall hospital katakan So hospital yang terdekat ada uh, Touch Hospital, Animal Medical okay, damai. So basically yang walaupun the list, the least sini uh, tapi yang hospital yang dekat yang selalunya macam ni. Hospital Tawakal. So Tawakal. Okey. So saya harap a uh, you all tahu macam mana nak buat seat view selepas ni. Teruskan uh, apa tu